Segurtasuna ikastaroan tolatu duna Farroako Unibertsitate Publikoak ingurune digitalean nolako arriskuak dauden ulerdezazun, eta ongi dezazun eduki digitalak eta gailu elektroniko pertsonal eta profesionalak babesten. Zure identitate digitala zaintzeko eta pribatutasuna babesteko zer egin behar duzun ere ikasiko duzu. Ikusiko duzu segurtasuna etengabe hobetzeko prozesu batela, eta neurriak hartu behar direla arriskuen ondorioak minimizatzeko. Informa zaitez du nobarra puntuesku